تو عرض ہے کہ پپ جی کی وجہ سے پورے خاندان میں ذلیل ہوں آپ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ میں کتنا امیر ہوں <laughs> اور اس نے آج کر دیے میرے دل کے ٹوٹے رنگ برنگی لوٹے ڈیفرنٹ سائز کے لوٹے